Снилось мені, що я на волі, що Україна вже вільна, що місто Київ вже столиця, і провалилася Москва. А як проснувсь, нічого не бачу, тільки кайдани на землі, і сам не знаю, чи діждуся того, що снилося мені». Ігоря Олещука заарештували в 17 років. Через те, що чоловік допомагав повстанцям, писав звіти. «Мама мені передала покривало, передала рукавиці, передала сухари, передала смалець грушку. горшку. Він не роздягнув до гола ось тут, поставив до карцера головою і почав тут гостріти ніж. Викинув смалець, сухарі, все це, що було, згорнув раз і післа мене мене оцю камеру номер три. Камера, де сидів Ігор Олищук, має площу не більше 30 квадратних метрів. У ній розміщувалися 60 полонених. В'язниці сиділи на бетоні. Тут не було ні нарді, ні ліжок, спали на тому, чому мали. Харчування було дуже погане. Там в дворі була кухня, там валеріли, називалися баланду 250 грам, два рази на добу баландиру. Засудили Ігоря Олещука на 25 років таборів суворого режиму. Покарання він відбував на шахтах. Розповідає, в'язні щодня прокидалися о 6 годині, після цього їх вели на роботу, де вони працювали по 12 годин. І тоді звучала команда взятися під руки, голову пустити в нікс, і тіні розтягуватися, шах вправо, шах вліво вважається побіг, Конвой перевільняють ружі без колона шагом марш. «Бувало так, що ми плани на віконні, то десятник після восьми годин спускався в шахту і нас, розумієте, бив і заставляв працювати». Після таборових повстань і смерті Сталіна Ігореві Олещуку зменшили термін покарання на 8 років. Після звільнення чоловік одружився має трьох синів. Зараз він два рази на тиждень проводить екскурсії для переселенців у музеї політв'язнів. «Це десята камер, це глазок, це називалось по-російськи «кормушка». По яку давали їсти. На жаль, вона замка, і ось, дивіться, обита бляхою. І тут ми зібрали експозицію в'язнів, які пройшли через ці каземати. От і моя фотографія 48-го року, 17-літній постеріжили». Серед відвідувачів музею 22-річний житель Маріуполя Іван Ковальов, який тимчасово проживає в Тернополі. «Зараз це дуже схоже. Те готування, яке тут переводилося з 1939 року та те готування, яке зараз у Маріуполі. Я думаю, після цього, після визволення Маріуполя, там будуть також такі меморіальні комплекси». Незважаючи на усе пережити і те, що відбувається зараз, Ігор Олещук каже, вірить у те, що Україна переможе. Мирослава Західна, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.